Samotou chodím, po nociach sa dívam z okna, pozerám, že kde si moja láska, čakám na tvoj odkaz. Odkladám si všetko, aby som ťa mohol znova nájsť. aby moje srdce mohol rásť. Noci deň ťa márne hľadám. Znova budem ťa chcieť ľúbiť navždy Budeme tu spolu krásni a šťastní, Pretože nás láska navždy spojí Slzami vyšla z očí Závod si prosím je ťažká volá zmeniť si svoj svet Odchádzam ticho bez slov Srdce mi píše zo snom Objať s tebou noc ide Priť Príď Som tu teba Noc i deň. tsk tsk tsk tsk tsk tsk tsk tsk na ten tsk Zampia